Tämä video on netissä, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Mikä netti edes on? Mieti ensin pieni hetki, miten itse vastaisit kysymykseen, mikä on internet. Voit pohtia asiaa myös kaverin kanssa. Internetin määrittäminen saattaa olla yllättävän vaikeaa ja sitä voi lähestyä monella tavalla. Tässä videossa opetetaan, mikä internet on teknisestä näkökulmasta, eli miten internettiä ylläpidetään ja käytetään teknologian avulla. Videossa opit, mikä on tietokoneverkko, mikä on internet ja mikä on palvelin. Lähdetään aivan alusta ja leikitään, että ei ole olemassa internettiä ja haluamme lähettää tietokoneelta A-kuvan tietokoneelle B. Tätä varten tietokoneilla pitää olla jokin tapa kommunikoida ja lähettää toisilleen tietoa. Yksinkertaisin tapa on yhdistää tietokoneet johdolla, jonka kautta ne voivat viestitellä. Yhdistämällä koneet olemme luoneet tietokoneverkon. Tietokoneverkko on ryhmä tietokoneita, jotka voivat kommunikoida keskenään. No entä jos on olemassa toinen tietokoneverkko, jonka tietokoneelle C haluaisimme lähettää kuvan tietokoneelta A? Kätevintä on yhdistää nämä kaksi tietokoneverkkoa. Nyt on muodostunut yksi suuri tietokoneverkko, joka koostuu kahdesta pienemmästä verkosta. Johtayhdistyksen lisäksi pitää myös sopia, miten tietokoneet verkossa puhuvat toisilleen. Ihmistenkin pitää puhua samaa kieltä, jotta molemmat keskustelun osapuolet ymmärtävät keskustelun. Myös tietokoneilla pitää olla yhteinen kieli, jolla ne puhuvat keskenään. Tietokoneiden kommunikaatiotapoja kutsutaan protokolliksi. Internet on tietokoneverkko, jonka on tarkoitus yhdistää pienemmät verkot ja määrätä niiden kommunikaatiolle yhteinen kieli eli protokolla. Verkossa on laitteita, jotka ovat yhteydessä pienempään verkkoon, kuten koulun wi verkkoon ja Wi-Fi-verkko on yhdistetty internetin avulla muihin pieniin verkkoihin. Yhteydet voivat olla langattomia, kuten älypuhelimen yhteys Wi-Fiin, tai langallisia, kuten Wi-Fiä jakavan reitittimen yhteys muuhun internettiin. Nyt kun tiedämme, mikä on internet, perehdytään sen toimintaan vielä esimerkin avulla. Mitä tarkoittaa, että tämä video on netissä? Jotta videon voi katsoa, se pitää olla ensinnäkin ladattuna laitteella, jolla sitä katsotaan. Tietokone tai puhelin ei voi näyttää videota, jota sillä ei ole ladattuna. Jotta videon voi katsoa koneella A, tapahtuu seuraavaa. Video on tallessa jollain koneella B. Tietokone A ottaa yhteyttä internetin kautta tietokoneeseen B ja pyytää, että voisi saada videon tietokoneelta B. B lähettää kopion videosta tietokoneelle A internetin kautta. Tietokone A vastaanottaa videon. Video on nyt tietokoneella A ja siispä sitä voi katsoa. Esimerkin tietokone B on nimeltään palvelin. Palvelin on tietokone, jonka tehtävä on säilyttää tietoa ja lähettää sitä pyydettäessä. Säilytetty tieto voi olla videoita, tekstiä tai vaikkapa nettisivu. Jotta palvelimelta voi pyytää tietoa milloin tahansa, palvelimen tulee olla jatkuvasti päällä. Jos palvelin ei ole päällä, se ei voi vastata yhteydenottoihin eikä lähettää pyydettyä tietoa. Tätä välillä käykin, esimerkiksi teknisen vian vuoksi, jolloin tietokone A saa pyyntöönsä yleensä vastauksen. Palvelimeen ei saatu yhteyttä. Palvelin voi olla myös aivan tavallinen tietokone. Esimerkiksi omaa puhelintaan tai tietokonettaan voi käyttää palvelimena. Ainoa palvelimen määrittävä ominaisuus on, että se vastaa sille tehtyihin pyyntöihin. Voidaankin siis sanoa, että jokin on internetissä, jos se on mahdollista ladata internetin kautta joltain palvelimelta. Internetissä itsessään ei tavallaan voi olla mitään, koska internet on ainoastaan yhteys eri tietokoneiden välillä sekä sovittu kieli, jolla tietokoneet puhuvat. Kertauksena vielä, mitä tänään opimme. Tietokoneverkko on ryhmä tietokoneita, jotka voivat kommunikoida keskenään. Internet on suuri tietokoneverkko, joka yhdistää pienemmät verkot ja jossa tietokoneet kommunikoivat yhteisesti sovitulla tavalla. Osa internetin kautta yhteydessä olevista laitteista säilyvät tietoa ja lähettävät sitä pyydettäessä. Tällaisia tietokoneita kutsutaan palvelimiksi.